Məni tanıyan dostlar, məni e, baxan dostlar, hamınızı salamlayıram. Mən Azərbaycan qızıyam. E, Böreç açmanızdan əziyyət çəkirəm. İki böreqim də çürüyüb böreq götürülməlidir. Oğlumla kirayda qalıram. Mənim qolumla əməliyyat olun. Damar füstulası qoyuldu. Damarım inci olduğu üçün aparat işləmədi və boğazımla əməliyyat olundum. Ürək damarıma parlament yerləşdirildi. Diyalizə gedirəm. Birinci qrup ələm. Bu da Mikrof bu da çıxsa, mənim yəni, ölümüm olacaq, sonum olacaq. İstəmirəm ki, mənim 7 yaşlı bir oğlum var, o mənsiz qalsın. Mən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev canabından mən kömək istəyirəm. Mənə kömək olsun. Mehriban xanımına, Lili adam mənə kömək olsun. Bacı və qardaşlardan mənə dəstək istəyirəm, mənə kömək olsun.